היי דוקמני, אצטרך את שיקום טחן. אימע אני אעשה לכם וולג שלי, אולחית לשרוטים, אז קדימה בואו איתי. של כדור הארץ אוקיי, אז כמו שקראתם בכותרת של הסרטון, אני בהיריון אז לא, כתבתי את זה רק כדי להשיג עוד צפיות לסרטון אני התראה אותי ככה בבוקר מהממת היי אהובות שלי לא, לא טוב היי הבנות עם החוש לאופנה גם לא טוב Hi, banim. <laughs> Ma kore? As talut muna, Ima hashtag YouTube collaboration with Michal Matsuv. This winter is going to be the best winter of the whole time. in the all time world, with everybody. So be happy today and now. ואז תוכלו לזכות בהגרלה אז כדי לזכות בנייר תואלט <תואל> הזה כל מה שאתם צריכות לעשות זה רק לעשות לי לייקים על כל התמונות שלי באינסטגרם לשתף את הסרטון הזה, עשרים פעם בפייסבוק ולתייג 50 חברות שלכם באינסטגרם שלי וכמובן לא לשכוח גם להגיב לי פה למטה מאה תגובות למה מגיע לכן לזכות בנייר תואלט הזה יש לי איזה ש... אוי הלאק שלי נוראי היום תתלמו. אני פשוט כאילו מרגישה ש... אני ממש משקיעה בסרטונים שלי ואף אחד לא מעריך את זה ובאמת כאילו אני עושה הרבה <laughs> זכה שאין לי דמעות. פשוט אני אני לא רוצה לפקוד כי, כי יש על האיפור ואני לא רוצה שהאיפור ירד <laughs> אבל אני כן בוכה פשוט בלי דמעות בקיצור ואין לי הרבה רשומים וזה <laughs> ממש כאילו מבאס זה ממש יעזור אם תכתבו לי פה, ממש פה, בתגובות למטה שאני מאממת ווואו, איזה מושלמת את וזהו, אוהבת אתכם אמא זה לא זה וזה סרטון נוסעים שציימתי, אל תגיעי בזה מה אתה מסתכלים? זה סרטון ליוטיוב, אופס זה נראה כאילו מסתכל עליי